Hai stălui băieți și bine m-am găsit la un nou episod din seria noastră zilnică de Rage Hai că serie zilnică că n-am mai postat de vreo săptămână Băieți, în episod de astăzi vreau să vă zic că ăsta e ultimul episod de pe Rage Multiplayer pe serverul b Pentru că o să mă las Pentru că nu am primit Lider și nici helper și nimic Hai că mă las dacă Da mă, nu mă las băieți de server uh... Din păcate, pentru unii, din fericire pentru alții, pentru că multă lume se aștepta să mă lase aștepta e un clan, nu o să dau nume care tot încearcă ei nu știu ce vor ei să facă, să vorbească paiurea pe, pe server și spamează pe live-uri la toată lumea că mă las eu și că eu sufer că nu am luat nicio funcție, chiar n-am nicio problemă că n am luat lider. Dacă am comentat la unii lideri, am comentat gen că, na, din, a fost pe dar o faptost de comentat, gen, dar n-am nicio treabă să mă las de server sau ceva. O să încercăm să aplicăm la funcția de helper, de fapt deja am aplicat și o să așteptăm să vedem dacă luăm sau nu helper, dacă nu aia, o să intrăm în SPDO sau NGFBI, nu știu, o să văd. o să renunț și la funcția de colider din paramedic, doar ca asta după ceva zile, nu știu, o să mai stăm aici. Dar după ceva zile o să renunț la funcția de co-leader pentru că nu prea am ce să fac aici ca să am content pe YouTube. Așa dacă o să poți într-unul un LSPD, NG sau FBI, o să fie mai interesant pentru că altfel când faci raport în PD, mai ales pe Rage fiind un joc nou, să faci raport în poliție, bă, e mult mai jmaker, Poți să faci raport singur, straci din mașină, amenzile și astea se dau mult mai de din... mai clar. O să vedeți, pentru că e un joc nou și sistemele de pe Samsung sunt puțin, cum să vă zic, evoluate într-un fel, sunt aduse la alt nivel gen, cum s-ar zice, și hai să mă duc să dau și eu acum un Get Gift, dacă toți sunt aici în zonă și am văzut că am checkpoint, mi-am adus aminte că e de la Get Gift, hai să vă mai arăt ce am mai făcut și pe server, că v n-am mai postat de cam o săptămână și, cam urea gen, uh... Pentru că am făcut cam multe pe cont nu știu, dacă am, nici nu știu dacă am făcut clip Că am fost provat la funcția de colider În paramedic, chiar nu mă țin minte uh, În fine, sunt colider În paramedic, pentru cei care nu știți Dacă vreți să vă apucați pe server, nu uitați Folosiți referral 43 O să primiți beneficii din 5 în 5 Nivele până la level 75 Sau chiar 100, nu mă țin minte exact Ia mă să vedem ce pică de aici Oricum, în ultimele 10 15 am la bani, deci Acum tot baniul au de materiale, mă, serios? am mâncați gura tău, 100 de materiale m-a spart. Uh, unde scriem mă? 179, doamne. Da, în fine. Uh, hai să vă dau aici un status, să vedeți și voi ce am mai făcut. 163 de ore jucate, level 10, n-am mai dat by level și nici nu o să mai dau by level, gen. Uh, urmează, nu știu dacă am primit deja, să prim... YouTubers. Da, încă n-am primit, dar urmează să primești și funcția de youtuber, gen și o să avem anumite beneficii și cred că o să avem la un moment dat și casa abonaților, uh, încă nu știu, dar o să primesc 100%, gen săptămâna asta deja am primit 250 de puncte premium salariu gen de youtuber și cred că de săptămâna viitoare o să începeți să facem giveaway cu punctele premium pe care le primi sau nu știu, Eu o să văd ce fac cu ele, dar cel mai probabil giveaway, ca altceva nu știu ce aș putea să fac, am cont Legend, am cont VIP, am mașina, hai să și mașina asta, e al treilea Nero de pe server are stage 4 VIP și neon pus uh... nu știu dacă o să-l vând prea curând dacă sunteți interesați nu mă căutați să-l cumpărați, că am văzut că pe server sunt destul de mulți jucători care caută deja să cumpere mașini care sunt printre primele gen, cum ar fi nero ăsta de exemplu sau mașini mai scumpe care sunt printre primele mașini de acel tip, gen cumpărate. Am și un BMX care e primit de la Skip, care are 26 de zile și serverul are 27, deci gândiți-vă că e cumpărat la 4 sau 5 de da, la 5 ore. BMX-ul e, e cumpărat la 5 ore de la deschiderea serverului, deci e bine, erau gen uh, Și ce să vă mai zic? Ce mai făcut pe cont? Cam atât. Nu prea... A, s-a băgat și create nou, am uitat să fac clip și despre asta. N-am mai filmat de mult, dar sper să din... O să încerc cerc, nu sper. O să încerc să filmez de acum iar în fiecare zi, pentru că... Nu vreau să-și de algoritmul gen youtube să mă bage la recomandate cu clipurile de regi Și dacă aveți ceva idei, puteți să-mi lăsați și în comentarii, că s-au întâmplat destul de multe pe server și puteam să filmez și n-am postat, dar... Dacă aveți și voi ceva idei, puteți să mi lăsați în comentarii, că o să țin cont de ideile voastre. Euh. Da, vandi, oricum o să cer să filmez în fiecare zi update-uri, pentru că dacă suntem youtube avem acces la update-urile care urmează dinainte să le aflați voi de pe server gen sau de la Nu știu, de pe beta, uh... o să avem, hai zicem la ambulanță. Bună. <gână> Uh, da mă, a intrat și Jessie cu pile aici un paramedic. A dat ăla mare Pentru ăștia din clanul care mă înjurați, Dacă vreți și voi puteți să mă contactați Hai că da uh, Da mă, nu știu ce să mai fac pe server Problema e că, v-am zis, sunt un paramedic momentan și nu prea am ce să fac O să încerc, nu știu, după ce se fac facțiunile astea de PDF-ul Să vedem și cum e un deme COPS aici o să mergem să vă arăt și dropul, pentru că și drop dropul e interesant și mai multe sisteme, dar momentan, gen, acum am zis să filmez așa pe fugă, să vă explic care a fost faza și să vă țin la curent, gen, cu ce am mai făcut pe con, ce urmează să fac și sper că o să pot să filmez, gen, în fiecare zi să am câte un video sau, nu știu, măcar o la două zile, dar eu sper să am pentru fiecare zi să intrăm cu cât mai multe recomandate, să facem abonați. Dacă vreți să vă apucați pe server, referal 43. Încă e un giveaway activ, asta trebuia să vă zic la uh, început. Încă e un giveaway activ pentru băieții care au referal 43. Încă nu, o, încă nu îl pot extrage, pentru că nu am o listă cu jucătorii. Am făcut un ticket în care am cerut să mi se zică toți jucătorii care au referalul respectiv setat pe cont și mi-a fost închis că încă nu se poate, dar o să primesc o listă. Deci dacă vreți să vă scrieți la giveaway cu 50 de euro 250 de lei puteți să folosiți referral 43 și când gen asta la înscriere pe server și când o să primesc lista cu jucătorii care au referalul meu băgat, o să fac și o extragere până atunci, așteptați nu e nimic fake, am văzut că unii comentează că e giveaway fake sau ceva de genul, nu e nimic fake încă nu pot extrai pentru că nu am lista când o să am lista o să-i pun în ordine exact în ordinea în care îi primesc și eu pe listă și facem cu random.org, care câștigă la e, e norocosul, n-am cu, cum să fac altfel decât cu random.org, dacă aveți voi alte idei îmi ziceți. Eu cred că așa e cel mai ok să punem în ordine gen după cum îi primim în lista de, uh, în lista de referale. Cred că... Cel mai probabil oricum o spun și în ordinea înscrierii, dar în fine nu, nu știu momentan. Dacă vreți în clan puteți să mă contactați pe mine sau un membru rang 5, plus. mai avem 12 locuri minim, nivel 15 sau facțiune. Am dat și o să mai dăm remove la uh, remove. la jucători din clan care au sub nivel 15 sau nouă au facțiune, deci o să facem foarte multe locuri în clan 100%. Bine, asta după ce se aleg Membrii la toate facțiunile, inclusiv mafie, pentru că nu mă deranjează dacă e cineva mafie. tot tu, un polițist aici, Toby. Ia, hai mă, o să facem de Toby asta Bă, ce interesant aici, că dacă faci singur, poți să dai one shot din, poți să dai cap. de asta de cine aleargă. unde Nu-mi oante, după tu. Eu alerg polițistul, în loc să mă alerge el pe mine, eu -l alerg pe el. Mm -hmm. Și nu știu un jocul ăsta dacă bubuie mașinile, mă, eu n-am văzut ce o mașină să bubuie, decât dacă, nu mi zic că l-am amărât așa, ești nebun? A, nu. Decât dacă explodează ceva, o benzinărie sau ceva care explodează, altfel nu știu dacă bubuie mașinile. Bă, uite-mă, bubuie mei. Ia, yeah, a coborât. Marș, mă, nu moare. Gata. <laughs> Băi, nu înțeleg care e faza, toată lumea face mișto de poliție și de pe server. Probabil nu sunt jucători din care mă juca SAMP. Bine, adică 100% sunt și jucători care n-au mai jucat SAMP și au intrat în poliție și nu prea știu ei care e faza. Adică dacă venea unul după mine și așa cum am tras eu după ăla, de wanted ce îl băgam în gel de 5 ori până acum. El a aștepta să mă duc după el, să-l omor, să-mi dea wanted și mă mai alerg acum încă... 50 de minute și tu nu mă prinde dacă aș alerga că genam mașina asta prinde 275 cu stage 4 dar da, care nu o să se descurce, vă da seama că -o, o să primească uh, o să primească un invite din facțiune sau o să iasă singuri la mulți chiar dacă le merge rage-ul nu o să poată să filmeze în calitate destul de bună deci e greu să fim poliții pe rage da, na, așa e la început Cine a aplicat și a avut norocul să fie acceptat, a fost acceptat, o să se elibereze foarte repede uh, locurile în departamente. Părerea mea, pentru că v-am zis, mulți dar nu își permit să filmeze și nu să poate să facă dovezi clare la faze de genul de deadmatch. În fine, cam asta ar fi găsit cu videoclipul. Nu uitați dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați, să apărezi cu clopoțelul și să apăsați pe butonul de like dacă vreți în continuare la cu Rage. Eu am fost unor și am venit în data viitoare. pre!